Hej! I den här filmen ska jag berätta vad de vanligaste bildutsnitten kallas. När man ser en persons ansikte så här så kallas det för närbild. Det används ofta vid dialog och när man ska visa en persons ansiktsuttryck. Bildutsnittet som visar var handling utspelar sig någonstans kallas för miljöbild. Det kan även kallas för etableringsbild, vidbild eller totalbild. Bildutsnittet som visar hela skådespelaren i bild kallas för just helbild. Det används när personens rörelser är viktiga för handlingen. Ett annat populärt bildutsnitt är halvbild, då ungefär halva skådespelaren syns i bild. En detaljbild eller extrem närbild används när man vill belysa något speciellt, som om någon till exempel skulle hålla fingrarna korsade medan de säger någonting.